نحب نشارك في يناير الألعاب، ونشارك في حفلة صديق ونشارك في يا (لا لا لا لا With love. I'll okay. No. La dosis Thank you.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 I'm mm not. -hmm. Thank mm -hmm. you. Gracias. government yeah. yeah. نرمى قمه وانت اعمل درهم نفر لا ان مدحت محمد ان مدحت محمد Right? Let me to go to the <laughs> <laughs> <laughs> يا إلماش عن صبايا صار أنا ديني جد من يا يا يا يا يا يا do what can